Někdy ne vám vůbec, a když oběd vám, tak oběd vám kolem té dvanácté. Normálka. Mezi dvanáctou a jednou hodinou. Oběd vám v práci velice přesně, a to je mezi čtvrt na jednou a půl jednou. Oběd mám kolem dvanácté hodiny.